Я, я луха закрию. читати все. Так, так, так, начнёжу, так, так, важче, так. Читайте, а я собі зараз йду в трансі і буду читати. Але ти не знімає мене? Ну, куди? <служб> Він <служб> не ти? знімає. Пальцею. Ми мовчимо, як словно трамваї, По котрих так давно не плимуть струн. Ми мовчимо, коли когось вбивають, Хоть наших це дітей кладуть до трун. Ми мовчимо, коли земля втікає З-під наших ніг, бо хтось ту землю крав. Ми мовчимо, людь топлячи в стакані, Бо вже давно позбулися всіх прав. Ми мовчимо, продавшися за гречку, Жерень її, які в горлі вже стоїть. Ми мовчимо, коли сокира в плечах, Не розібравшись, хто свої чужі. Ми мовчимо, коли рубають сосни, Які і нам давали в спетухі. Ми мовчимо, коли ламають кості, Не в битвах за життя, а ради вті. Ми мовчимо, коли дають нам крихти зі столу, де навалена ікра, Ми мовчимо, щоб не збудити лихо, яке у шию гната пора. Ми мовчимо, коли волають в небо посиліли від горя матері, Синам яких наказували треба коритися наказові з гори. І тому й горів, той син в вогні пекельній, Його кісток ще й досі не знайшли. То, може, час настав лупати скелю, Щоб спати, як самі собі пастелем, Розтягши ці Гордієві вузли. Ну, майже попала, ти знаєш. Я не чула музика.